لا يجوز ان اتابع المبصرين لمعرفه المستقبل اكيد لا يجوز لانه بتكون عم تتبع الكذب كل مبصر كل منجم هو كاذب لانه اول شيء هي اهانه لله لانه وحده الله بيعرف المستقبل كل شيء بيعملوه المبصرين والمنجمين بشكل عام هو انه بيقدروا بطريقه ذكيه ومعلومات عندهم عن ما قد يحدث بالمستقبل ولا ممكن يعرف شو بتصير بالمستقبل لانه في صانع واحد للمستقبل هو الله ونحن لما نلجأ لهؤلاء الناس نسمعهم بنكون عم نهيد الله وعم نشيل ثقتنا عنه وبالعكس اكثر من هيك عم نتحديه ونتحدى وصايا لكثيري بسفر التفنيه اصحاح 18 يلي وصفت هيدي المحاولات كلها على انها ممارسات وثنيه تفاؤل، تشاؤم، سحر، سؤال الموتى حتى لو بيدعوا أنه عم يتعاطوا مع أرواح خير ومع ملائكة خير مش الأشرار هيدا كذب لأنه الأرواح المشريرة، القديسين كل ما في العالم عالم الآخر عالم الموتى ما بيتعاطى مع من في الأرض إلا الأرواح الشريرة. مش إن هيك الرب كان واضح بالكتاب المقدس وبيقول له لشعبه لم يسمح لك الرب هكذا ممنوع إنه نتعاطى مع كل المنجمين والمبصرين كل من يدعي إنه بيعرف المستقبل وآخر ملاحظة هي إنه هيدي الأمور مش بس عم نعيش بالضوار والكذب قد تؤذي كثيراً لأنه لو نحن عم نتسلى فيها ممكن في بعض الأشخاص وبعض المنجمين أو السحرة ممكن يكونوا عم يتعاطوا مع الأرواح الشريرة وهذا الأمر لح يخليهم يدخلوا على حياتنا ويدخلوا على دائرتنا فالتعاطي مع الأرواح الشريرة له نتائج وخيمة على الإنسان حتى ولو أكدنا أن الأرواح الشريرة برضو كمان ما بتعرف المستقبل لكن أزكى من الإنسان ممكن تقدر ممكن يكون عندها معلومات مسبقه عن تحضيرات فبتصيب احيانا كثيره شو بده لكن المهم لما نتعاطى مع هيدي الارواح الشريره نحن رح نتاثر على الاكيد بشرها. فاجابه سمعان بطرس: يا رب الى من نذهب؟ كلام الحياه الابديه عند